No je bilo čudo, zato što je to klub od koji su iz istog grada, koji manje dobro To nije reakle. Prezident Čevoviće smo čuli novu strelicu strane presidnika Hrvatskog vas Je li to nastavak ove, ove borbe u gledajte. Pa je, nastavak je političke borbe u svakom slučaju. Ja ne znam koju Hrvatska javnost zaživljava meni ili njega. Ali imate neko to koga je on, kako nazvao, e, korist, da nema razgovora s vama, da se punašate kao koma, da. jer se Ja sam hrvatski predsjednik, birali su me hrvatski ljudi, iz ispričan, ispričani. Njega nisu nikad, praktično, ne, neće. Linkoviću čuje koji se, taj ti radi već o glavi, nesprtane, ali može najniče. 100% tako, garantirno. Kažete investaciju prijednog za izkuša? Pa kada gospodin predsjednik Sabora koji ga je na tom instalirao i predsjednik Vladi i kdz se odluči to staviti u proceduru, za uzorom da on krši zakon, to je na rubu finišnog djela što radi, ali možemo biti mandat. Ne znam kada ćete, biti, sigurno ne samo prije izbore, cijelo vrijeme manipuliraju, da se to gurne iza izbora pa onda što bude. I gospodin iz vrha KDZ-a bi bilo dobro da predstane lagati ko laže taj krade. Jadroković je učer opet lagao da je gospođo Đurđević s kojom sve je zaista jedno, i, jednom aspektu profesionalnog mobiliteta, karijera, ne može mjeriti da je postupilo protuzakonju. To je lašo. Sada kojom može reći za zakonu, da je puta. Glavno da mogu reći ko laže taj krade. To naravno zvuči malo glupo i možda nije ni istina da sam to tako rekao jer on može reći bilo šta to mogu je. je gospođo Đurđević nije prihršila nikakav zakon ni ustav. Ona je rekla vrlo jasno, ako je to način da se difamira, ako je to sve, super. To je očito sve. Protiv jednog i jakog, jakog, Ona je rekla da će se u slučaju ponavljanja jamak pozivom, ona ni sad nije kandidat. nema kandidata na jamak pozivom. To su koji su zainteresirani. Samo ih je broje Hrvatsko. Oni rekao da će se javiti i ja javit vas, upravo suprotno od plaže gospodine Androva. Dakle, čak koji uporno ponavlja, će naprosto se kamuflirati s uslovom gdje, gdje su, su nekako gdje. nije prekršila, vrkanski je kandidat i sad je vas opet pitam kako je moguće da se od cvije hrvatski pravnje javi samo troje, da u splitu ima 50 sudaca koji smatraju i, i da ispunjavaju kriterije i da su dolasti. Dakle, drugima je jasno da je to prerogat predsjednika republike Samo predlaganje. Samo predlaganje. A Sabor će odlučiti. To je većina, negra, dakle ovo nije pitanje programa vlade, programu vlada i političke sporozima. Nema ničega o tome da će biti predsjednik Zorupovnog suda i kako će izgledati. To je ovako politička farsa u tašti taštim slabi ljudi prijeđaju, govore o polačenju po blatu i lažni gospodine Drogković. Drogković čak ne. je rekao dakle, da je gospodža Đurđević bila protiv nekog lexa Perkovića, to su oni šeks tako nazvali. Ne, nije bila. je protiv. Dakle, bila je na strani Hadisea. Nije bilo na moje strane. Kritisirala je vladu, ima karakter, kičnoj znanj. Dakle, nijedna laž se ne hvala. Naprosto nijedna. Ne, ne morat ću što u kraju reći prijatelju, dakle, nismo protiv zato jer je predložio Zoranova na čkuru. Dakle, mi ćemo razarati sudstveni na žele. To to. Ali vidjet ćemo kako će funkcionirati dakle, savijest saborskih zastupnika, gledam im u zijenicu u okresu, da vidim s kojim argumentima ili lažima će diskvalificirati vrtnjsku kandidatkinju od troja, pardon, aspirante su nekako. To je samo aspiracija, to nije natječaj. Velika razlika. Dakle, javni poziv na koji se nakon cijele kuke i galame javilo samo troje hrvatskih pravnika. Koši po malo tako? Zato što sam i to rekao, je, zato što je ljudima i pravnicima jasno što piše u ustavu i jasno je da je ovaj protuustavni zakon, on je protuustavan po mom mišljenju, po mišljenju četvr ustavnih sudaca, to je prosta jedna sabotaža protiv hrvatskog ustava. Ali pravnicima je jasno, već je vrlo sto ljudi. 200- tristo onda bi smo imali tristo mišljenja, to ne bi završilo do sljedećoj olimpijati, ovo je u tome. Ovo se radi, dakle, to je sabotažan. Vaša kandidatkinja je jučer u jednoj misiji. Slako vas čujem. Znači masku. Dakle, vaša kandidatkinja u jednoj misiji sinoć, je kazala da bi zapravo politika trebala imenovati. Komano, dakle, suda, pa to da, pišu... to rade, da to rade i neke razvijene Evropske zemlje, Belgija, Njemačka. Smatrate li vi da bi to tako trebalo to rad? tako i jest u Hrvatskom ustavu već 30 godina. Dakle, ja nisam kao neki suci preključen da dođe sa suda. Dakle, protivno etičkom kodeksu sudaca. Gospodin ga nije pročitao. Dolazi na televiziju, bavi se politikom i govori nam kako bi on promijenio Hrvatski ustav u kojim već piše to što piše 30 godina, e da bi njemu odgovarao. A ovako je tako, nikad na izbore, nikad na provjeru kod plaća sigurna, ne radiš ništa jer je osnovan poseban kazneni sud, još jednu plaću zaradiš o nekakvim namještenim savjetovanjima, dakle je to isto jedan teški sukob interesa, pa ti ljudi uživaju kao prast. i sami bi birali svoje šeferle, boys club, plave lopnice, ne, kapice, sve super, ne, mi smo se svoji. U Njemačkoj nije tako, u Austriji nije tako, gospod Đurđević jako dobro zna ono što zna svatko ko se time želi baviti, dakle, predsjednike vrhu nisu dobro, predsjednik predlaže politiku i ništa više, i njezine ovlasti nisu velike i to je naprosto jedini način da se ova klika, mala sudačka klika drži pod nadzorom, u protivnom, ni znate ko su, ni znate s kim su sukobu interesa, presude dolaze, a ljudi pjesne i svi govore da to nema. E pa ovo je način da predsjednik zajedno sa Saborom, čemu nitko ne dominira, predloži predsjednicu Vrhovnog suna. I ona će doći izvana. Ne zvao se na Petar dakle, Ona će doći izvana, neće biti iz Vrhovnog Nema šansi. No, to je kontaminirano, 90% sudaca su ljudi koji rade svoj posao. Predano, smjerno, kvalitetno, samo za plaću, ništa drugo, žive skromno u biti, ali imamo jedan dio klike koje naprosto želi sami sebe birati. što se zove incest. To je protuprirodni pogled. Puknacija? sveti duje, da kako vidite u